Ja, jag heter Jörg Schminner och jag undervisar på IAE, en kurs i gastobinteknik. Alltså, kursen handlar huvudsakligen om att um, undervisar studenter i, i grunden hur en gastobin fungerar och uh, en jetmotor. Så vi behandlar gastrobinarna allmänt, um, men uh, vi kollar lite om um, till, till stationära gastrobinarna men också till flygande gastrobinarna som hänger på flygplan. Ja, alltså startsidan tänkte jag att den innehåller den allra viktigaste information. Men jag tenderar lite till minimum. Tydlig grafisk språk. Men samtidigt lite välkommande. Lite som, som en le, ger en lite idé vad kursen kanske ska handla om. Därför har jag lagt en stor bild um, med en lite modern layout och um, nu i år har jag lagt um, också um, Quicklinks på uh, högra sidan så att man snabbt um, kan gå till viktiga delar um, som, som rör kursen. Alltså till exempel ett problem i min kurs är att många i början är inte registrerade. Så nu finns en länk um, direkt till kursregistrering. Det är egentligen lite service till studenter att um, klicka här. Um, och då kommer du rätt. Ja, alltså den delen som heter lectures, det kan man säga, det har jag försökt att bygga upp ett digital kompendium, en kurskompendium. Och här har jag lagt in lite djupare information om ett tema som vi behandlar i föreläsning. Eller egentligen vill jag komma bort från jag är Erik, jag vill egentligen att studenterna läser först. Och då i en workshop eller seminar, um, att vi går då materialet genom. Och det tänkte jag så det är en, en bra möjlighet att använda LISAM också. Så att man inte bara använder LISAM som en, som en fillager um, Utan verkligen var studenterna aktivt jobbar också med sitt lärande faktiskt. Um, så där bäddar jag in också um, mina videos. Um, så det finns text, det finns videos, det finns interaktion. Um, och så tar vi ut det i en seminar um, och diskuterar innehåll um, som man har läst i boken men också en uh, lite kortare samfattning um, av den digitala kompendium också. Um, och det, det är också någonting för min bok um, som jag har, min kursbok, är, är ganska tjock och ganska många sidor. Um, så här finns man kan säga lite den information som jag verkligen, verkligen förväntar mig att studenterna har i grunden för att bli också godkänd i kursen. Alltså det är minimum kan man säga. Däremot är boken mer kompletterande. Jag har implementerat och spelat in några podcasts för att jag tycker faktiskt att det behövs inte alltid en video utan man kan ha i Lissham också en bild. Och så lägger man det under faktiskt en, en inspelad MP3 som, som är i en podcastform. Och så förklarar man faktiskt den bilden som studenterna ser i LISAN. Eller att man hittar en spännande podcast som, som, som är lite addition till, till det som man har behandlat i, i föreläsningen eller i sin kurs. Podcast är väldigt hipp just nu och det finns väldigt mycket äh, intressant material ute på Spotify och äh, Soundcloud etc. Som man kan äh, faktiskt länka till och äh, använda i undervisning. Här bjuder den nya liksom mycket, mycket mer möjligheter, eller många mer möjligheter som än vad vi har förut. Äh, och jag tycker faktiskt att äh, många studenter kan orientera sig på en sida mycket enklare när man jobbar grafiskt. Nu kan man lägga in också på toppen en bild så att man inte har bara hitta sidor utan att man säger att ja, man har här det som är relaterat till, till sidans innehåll och då tror jag också underlättar det för studenterna att navigera och komma ihåg vad hittade i den information. Vad hittade information om digitala examen? Ja men jag kommer ihåg när den var en sida var, var en tentasal fanns till exempel, eller om plagiat och så kommer jag ihåg att det fanns kanske någon copyright tecken eller så, så man kan jobba också visuellt ganska mycket och det kan jag säga utmana um, lärarna att aktivt jobba mer grafiskt um, än vad, vad man ju, gjorde just nu um, och vad jag ser fortfarande När ni kollar nu um, till alla de där fina bilder som finns och grafik um, som jag har lagt in, då kan man få kanske intrycket Oj, han är väldigt upptig med sådana grafiska program typ Photoshop eller... Um, det kan jag berätta att Det allra flesta um, som ni ser här har jag ju faktiskt gjort i powerpoint och um, en tips här är att um, spara den grafik som ni har fixat i Powerpoint, som en uh, vektorgrafik, um, som en SVG-fil, då blir bilden rättskalerad, uh, egal vilken enhet man använder och vilken bildstorlek man kollar på. En väldigt stor fördel med den nya lisan är ju att man kan läsa på läsplatta, och jag ser faktiskt att studenterna använder det väldigt, väldigt mycket på läsplatta och sådana telefoner. Då är det väldigt viktigt att äm, vi tänker lite, hur funkar Lisa liksom, på en bildskärm när vi jobbar på en desktop, och hur funkar och hur kommer det se ut faktiskt ä, när, vi, när vi öppnar det i SharePoint-appen i, i en mobiltelefon eller på en läsplatta. Det kan vara faktiskt så att vissa information förflyttar sig lite, så att um, en bild som man har lagt in kanske, um, till en text på vänster sidan kan komma upp lite längre ner i hierarkin. Och det tror jag det är viktigt att, um, att man laddar ner SharePoint-appen och bara scrolla lite genom och, och kolla. Men är det så som jag tänkte mig egentligen det skulle se ut eller är det det inte? Och om inte, då måste jag kanske redigera eller tänka lite om i, i stajpningarna av min sida. Ja, alltså Teams använder kursen huvudsakligt för att um, studenterna um, har möjlighet att uh, komma snabbt i kontakt med läraren um, när de har frågor. Och um, det betyder att, um, ja, har jag en fråga angående um, lektion, alltså föreläsning som, som vi har, um, då kan man gå in i kanalen Föreläsning, Questions, um, Lectures, um, så går man in där och ställer sin fråga. Ja, finns det frågor kommer, kommer den ta upp um, och hjälpa ganska snabbt. Alltså vi, vi är flera lärare, um, eller om vi är flera lärare så, så har varje lärare så koll på en kanal och är ganska snabbt det. Så man måste inte kolla till uh, fem, sex olika kanaler när vi delar lite upp då jobbet. En idé med den här Teams är ju också att um, det finns en informationstransparens eh, eh, på något sätt. Och det, med med den menar jag att eh, studenterna har möjlighet att eh, se om en student har haft en fråga, så svarar jag till den fråga frågan och alla andra kan se mitt svar. Så sparar jag lite tid för att jag inte behöver svara tre, fyra, fem gånger. Det är också lite mer översiktligt faktiskt eh, och lite mer färdigt som sagt. Alltså, om studenterna skickar mig ett mail. Så får jag bara från den studenten ett mejl och jag skickar ett svar tillbaka men här får alla delta i mitt svar och alla kan se och läsa någonting samtidigt.